ابدأ قصيدي بعد وزن الكوافي وارتب ابياتي على لحم شيلة أسوقها والمدح كله خرافي للي غلاهم فوق روس الطويلة للي غلاهم فوق روس الطويلة عبد المحسن ونه مكانه بقلبي الشاهد الله أني عزه كبيره عبد المحسن عده ربي أهله يسبونه وربع العشيرة سبعة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 عبد المحسن وله فكرة بقلبي الشاهد الله عني عزه كثيرة عبد المحسن عده ربي يا لن يزفونه وربع العشيرة ستاقصيدي ببعد وزن القوة بردي بردي على لحظة ستاقر وحصي على تفقات لحظة العروس طلوزة لحظة وزنة أحسن وله فكرة أهلاً هلا وألفين مرحباً شوفتكم الليله سراً وابر ما في القلب فوق الثريا واخر قصيدي قد بك